Hrajou spolu hru, nejspíš šachy. A já jsem šachovnice, jenže nerad dávám šachmaty. Bílá chybíš mi. Ten klid a mír a zázemí a pohodlí a nic se nemění. Zatímco černá, zlobí se a nemá, bůh ví co nemá, ale co já vím, vlastně nevím nic z větru neupletu byč oh. A ty chybíš mi, chybíš mi tak slunce mezi černými mraky každý tuj to vysoko nebo ní